Hikmah akikah Sudah tentu yang pertama sekali Untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW Yang kedua Ada unsur untuk perlindungan daripada syaitan Terutama untuk bayi-bayi yang baru lahir Seperti mana yang disebut dalam hadis Yang ketiga sudah tentu Untuk taqarub ilah Allah Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa SWT Dan Yang keempat Untuk menghidupkan Atau mengeratkan ukhwah Antara kita apabila haiwan tadi Sembeli kemudian makanan tadi yang dimasak dan dimakan bersama-sama dengan orang-orang yang dijemput